Okej, okay. så i den här så ska vi tegne ting til skjermen og se hvordan vi må bruke konsepter innenfor fysik til å få den bevegelsen til å se naturlig ut. Så vi kan begynne bare med å tegne et rektangel til skjermen. Da skriver vi ctx.fillrect og x-koordinaten, la oss si at det er mitten av skjermen, så det er canvas.width delt på 2 Y-koordinaten kan være 10 piksler fra toppen for å begynne med. Og la oss si at det her er et rektangel som har en bredde og lengde på 25. Så hvis vi bare oppdaterer nettleseren, så får vi den her. Og for å skape bevegelse i dataprogrammering, så fungerer det på samme måte som i film. I film har man jo egentlig ingen bevegelser, det er jo en illusjon av bevegelse ved at man har ett sett med stillbilder som man spiller av i 24 eller 25 bilder i sekundet. Det samme gjelder i spillprogrammering eller dataprogrammering, så for å få den til å bevege seg, så skal vi bare tegne på nytt i det tegnområdet här om igjen og om igjen, men der vi gradvis endrer koordinatene til hvor vi tegner den, og da får vi en illusion av bevegelse. Da trenger vi en funktion som skal bli kjørt om igjen og om igjen. Den skal hete loop, og skal ta inn et argument som heter dt, den skal vi snakke om etterpå. Grunnen til at jeg kaller denne for loop er fordi at inni index.html så leter fila eller programmet etter en funksjon som heter loop, og hvis den finner en sånn funktion så vil den kjøre den funksjonen om igjen en om igjen 60 ganger i sekunde, og da kan vi bruke det til å gradvis endre hvor vi den denne, og dermed skape en illusion av bevegelse. Så hvis vi bare den denne inne i denne loopfunksjonen, så skjer det ingenting, men nå tegner vi den denne på nytt, 60 ganger i sekunde. Så det vi trenger da for å skape en illusion av bevegelse, det er å gradvis endre de koordinatene. Da må vi lagre de koordinatene som variabler. La oss bare lage de samme koordinatene her, kaller det x og y. Så x-koordinaten er canvas width delt på to. Y-koordinaten var ti. Og i stedet for å skrive de spesifikt her, så skriver vi bare x og y. Så vi bruker x- og y-koordinaten. Nå ser vi at det er akkurat det samme. Så det jeg ønsker nå, det er å prøve å få denne til å bevege seg nedover Og det kan vi gjøre med å endre y-koordinaten For y, nei og nedover Så det kan vi gjøre med å sette en ny verdi for y-koordinaten Som vi setter hver gang vi kjører den lupen Og det setter vi til å lik den gamle koordinaten Fra forrige gang vi kjørte lupen, pluss 1 Og hvis vi oppdaterer den her nå Så ser vi at den beveger seg nedover, fordi at for hver gang vi kjører lupen, så øker vi koordinaten til rektanglet med 1, det vil si 1 piksel. Det er en litt kortere måte å skrive dette på, så i stedet for å skrive y, y pluss 1, så kan vi bare skrive pluss lik 1, det er en litt kortere måte å skrive akkurat det samme. Og vi kan også spesifisere farta også, i stedet for å bare skrive det som et tall her, kan vi lage farten som en variabel. Så la oss bare kalle den for v for velocity. La oss si at vi ønsker en fart eller hastighet på 100 piksler per sekund. Så kan vi skrive en kommentar da, så det här er position och här är velocity. Ska se. Velocity. Jag skriver en kommentar så vi vi skönner vad det här är för något. Så det vi kan gjøre, det er å i stedet for å øke y -en med 1 for hver, hver bilde, så kan vi øke med v. Så hvis vi ser på den indexhtm filen så ser vi at høyden på det tegneområdet er 480 pikseler. Så hvis vi øker med 100 pikseler hvert sekund, så ska det ta i underkant av 5 sekunder på å komme seg helt ned. Da. Nå starter vi ikke helt på toppen, men i underkant av fem sekunder, eller mellom fire og en halv og fem sekunder. Så da kan vi prøve å men hvis vi gjør det, så kommer vi til å se noe helt annet enn det jeg forventer. Og jeg vet ikke om du så det en gang, la meg trykke en del mange ganger. Men jeg er ikke sikker engang om det här er synlig i videon, men når jeg trykker her nå, så fyker det nedover. Det tar i hvert fall ikke underkant av fem sekunder. Og grunnen til at det skjer, det er at det, den koden här blir kjørt 60 ganger hvert sekund. Så det vil si at vi øker y med 100 60 ganger i sekunde, og da fyker den här barn i år. Da. For å det litt lettere å faktisk få 100 pikseler i sekunde, så skal vi bruke den dt-variabelen. Så dt det er noe som jeg sender fra den HTML-fila, og det er rett og slett bare en tid. Og det er tiden det tok mellom hvert bilde siden den lupen her blir kjørt 60 ganger i sekunde, så vil den dt en her være 1 delt på 60, og hvis vi tar bare å gange med dt, så vil vi da i praksis ta det tallet her, og så dele på 60, og da får vi hvor mye vi må endre den her for hver oppdatering, for at den bevegelsen faktisk skal være 100 piksler i sekunde. Og hvis vi oppdaterer den her nå, så ser vi her at nå så det riktig ut, og kan man jo ta klokka og telle at det var sånn cirka underkant av 5 sekunder. Det som er fint her nå, det er at her har vi jo i praksis en veldig kjent bevegelsesligning. Vi har jo den kjente bevegelsesligning at hvis vi har farta til noe, eller hastigheten til noe, og tida, hvor lang tid det har hatt den hastigheten, så vil forflytningen være fart ganger tid, eller hastighet ganger tid. Og det er jo det det egentlig står her. her står det for hvert bilde er fart, eller hastighet, ganger tid. Og da får vi her på en veldig naturlig måte in ligningene fra fysiken in i programmeringen, som en nødvendighet for at vi faktisk skal skape bevegelse, så vi må bruke det vi har fra fysiken. Men hvis här skulle vært noe som så naturlig kanske det dette var en kloss som falt, så ser vi at den bevegelsen ser jo ikke naturlig ut fordi at vi har tyngdekrefter som drar denne ned i det virkelige liv, eller hvis dette var i det virkelige liv og da vil jo ikke den falt ned med konstant fart for vet at hvis det virker krefter på et legeme så vil det endre farta til legeme så den här burde hatt en akselerasjon Och då har vi den kjente ligningen fra fysiken som sier at Fart er akselerasjon gangetid, det er altså hvor mye farta endrer per sekund, og da kan vi legge til en lignende kommando heroppe, som ligner på det vi hadde for forflytning, vi vet at forflytning det er fart gangetid, så da får vi här heroppe at farta skal endre sig med en eller annen som skal stå her, gangetiden, eller gangetiden som vi hadde mellom hvert bilde. Og da kan vi skrive her, acceleration, acceleration. Vi skriver på engelsk, for det er liksom tradisjon i programmering. Og da kunne vi kalt den bare A, men jeg skal kalle det for noe litt annet, for vi har jo en veldig kjent uh, akselerasjon, som gjør at ting faller nedover, og det er tyngdeakselerasjon. Og den bruker man jo ofte lille G for. Men jeg skal skrive den på en litt annen måte, fordi at uh, tyngdekraften, det er noe som vi ikke ikke ska endre, eller den akselerasjonskonstanten, så skal jeg skrive den som gravity, men med store bokstaver innenfor programmering, så er det vanlig å bruke store bokstaver, hvis det er snakk om at det er en, noe som ikke endrer seg, en konstant, og den kan jo være 981 for eksempel. Hvis dette hadde vært meter per sekund i anen, så hadde den vært 9,81, så vi kan skrive den som 981, kanske 100 piksler er 1 meter, så da er det her 981 piksler per sekund i andre Jeg ska også här ikke bruke var-kommandoen Fordi at jeg vil ikke at noen ska få lov å endre den verdien til gravity Og da kan vi bruke en, en, en kommando som heter konst Som egentlig gjør bare at vi kan, vi kan bruke gravity på lik som vi gjør alt annet her. Så vi kan skrive här gravity ganger dt men vi får ikke lov å endre verdien til gravity, og da virker det kanske litt rart å kalle det for en variabel, for den skal jo ikke variere. Så vi lager det hele som en konst, en konstant, som vi kaller for gravity, og som er 981. Ok, så la oss bare se hvordan dette ser ut. Og da ser vi her at dette ser ganske mye mer naturlig ut. Den gikk litt fort, så la oss bare minke den litt, sa 500 og da ser vi her det ser mye mer ut som et fall nå, for den, den faller jo nedover men det er litt liksom kjedelig at jeg må hele tiden oppdaterer her da La oss prøve å lage det her nede som en bakke du tänker at den skal kunne treffe bakken og la oss si at hvis den treffer bakken så vil den, vil den um, sprette tilbake igjen, eller sprette opp igjen så da må vi teste her da, Hva er det som skjer når den treffer bakken, og da skal La oss bare sette denne et 20 for eksempel, bare sånn den står stille. Så vi har sett tidligere at posisjonen til et sånt rektangel, det er oppe i hjørnet her. Så når denne er her nede, slik at det hjørnet er 25 pikseler over bunnen, fordi at høyden på den er 25 pikseler, da er den på bakken. Så la oss bare gjøre det, og da skal jeg bare i stedet for å bruke det 25-tallet hele tiden, så skal jeg lage det som en konstant konst size 25 Og så skriver vi här size size Grunnen til at jeg det, det er at jeg ska begynne å bruke det 25-tallet eh, Nå når vi skal sjekke om den treffer bakken Og hvis jeg da finner ut senere at jeg vil endre størrelsen på det rektanglet Så er det veldig kjekt at jeg må slippe å gå over alt og endre det 25-tallet Jeg kan bare endre det her oppe hvis jeg endrer den til 30, så blir den 30 stor Så här nede, da er y-koordinaten canvas.height, eller 480 Så vi kan sjekke her hvis y-koordinaten er større eller lik canvas.height minus size, da trekker vi fra høyden på rektanglet, slik at når den y-koordinaten er en høyde over bakken, lik 25 pikseler, så er den her på bakken. Og da er spørsmålet, vad ska skje da? Jo, da skal den sprette tilbake. Og hvordan kan vi få den her til å sprette vad Hva er det som er typisk når den her spretter tilbake? Jo, det er at farta skifter retning. Og da har vi gått in på ett ganske mye mer komplisert, komplisert tema Det er at fart kan ha en fortegn For hvis fartet er positiv Så vil det se si at vi øker verdien til y For hvert bilde Mens hvis fartet er negativ ja, Da blir jo det som står her negativt Så da er det jo som at vi trekker fra En verdi fra y for hvert bilde Så det vi kan gjøre, vi kan bare sette farten Til å være lik minus Det den var før da skal vi se at denne vi spretter tilbake Det gjør den ikke, og det er fordi at vi må jo Vi må jo si at vi skal tegne den der y-koordinaten her Men hvis vi nå oppdaterer Så dette er ned Og så spretter den tilbake og Da står den sånn og spretter Vi kan prøve å få det til å se litt mer realistisk ut Her hopper den omtrent opp til samme punkt hele tiden La oss heller gange det med 0,8 og så se hvordan det ser ut så da, å, og her hadde vi en liten bug, det var veldig morsomt at vi fikk den, for la oss prøve å se vad som skjer her nå Hvis vi følte med vad som skjedde her så så vi att den satte sig fast i bakken og så bare forsvant den nedover Det var jo ikke meningen, den skulle jo sprette opp igjen. Men hvis vi ser på koden så kan vi prøve å se hvorfor det skjedde Denne, Den detter jo nedover med men fart, så vi øker farten med gravity og så endrer vi y position med fart ganger tid Og så tegner vi da, da kan vi faktisk det här etter, så vi kan oppdatere først Vi kan skrive det Update Og så kan vi skrive här Draw Det er veldig vanlig å skille mellom hvor vi oppdaterer verden vår, og hvor vi tegner det Så vi kan jo åpne Smart Notebook bare for å illustrere vad som er problemet her Så vi har det rektanglet vårt Det var ikke et rektangel vi har ja den der, og for hvert bilde så øker vi jo posisjonen til den Så det er jo ikke en kontinuerlig bevegelse, den er her, og på neste bilde så er den kanske der På neste bilde så er den her for eksempel Og på neste bilde så kanske en her Og da vi jo y-posisjonen være mindre enn canvas height 25 Så vi vi bare tegner opp, kopierer det rektanglet her Sånn, så tester vi, er y-koordinaten mindre enn det punktet her? Altså canvas width minus 25, da havner vi her oppe. Så sier den, ok grejt ta og snu farta slik at denne hopper opp igjen. Og da kan det hende at det på neste bilde, neste bilde, så er den kanske her, og så fortsetter den å fyke oppover. Men det som kan skje, det som kan skje, det er at det, Okej, okay, vi, kanskje han var her, og så ser vi, vi da, ok, grejt den skal endre farta og så ganger vi den med 0,8. Så kanske når vi tar neste bilde, da vil den være på vei oppover, men kanskje han bare kom hit. Han kom ikke over här. han kom bare hit, og så tester jeg jo koden en gang til, er y-koordinaten mindre enn det punktet her? Og nå er jo svaret ja, så sender den ned igjen, så da hamner den kanskje her, og så er den jo der så er den jo her nede igjen, ikke sant, og så altså vi nu jo bare sitte fast her nede, og vi så jo faktisk at den også gikk gradvis nedover da Så det må vi fikse da, det er en bug i koden vår Så en måte å fikse den på det er å, hvis den er her, så sjekker vi er y-koordinaten mindre eller lavere eller høyere det tilfellet her da Er den under det punktet her? Hvis svaret er ja, ok Ta først og bare sett den klossen til å være her Och så skift hastigheten Slik at vi er 100% sikre på at når den her blir på vei opp igjen, så er den over bakken Da her så vi at det som skjedde, det at den var for exempel her Og så ble den sendt opp igjen Men så rakk den bare komme hit, og da var den jo fortsatt under bakken, og så Ble det bare tull Så det vi skal gjøre, det er å sjekke er koordinaten større eller lik, kan det være sagt minus size? Hvis den er det, så setter vi koordinaten til å være lik, kan det være sagt minus size. Da setter vi den til å være lik akkurat på bakken, og så endrer vi farta. En annen som kan være litt greit, også, det er å faktisk flytte den ned hit, slik at vi gjør alle endringer med farta først, og så tar vi å position posisjonen etterpå. Og hvis vi oppdaterer her nå, så ska den i hvert fall ikke ta og, og sette seg fast, og det ser vi at den ikke gjør heller Skal vi se om den stopper og Den hoppet veldig mange ganger, den tar faktisk og aldri stopper Og hvorfor gjør den ikke det? Det ser ikke helt riktig ut, at den aldri stopper Grunnen til at den aldri stopper, det har med litt av rekkefølgen vi gjør ting på her vi øke fortta med gravity før vi har kika om vi skal snu fortta, så hvis vi ser baret tar og fritter om på det to her slik at vi, vi tar og jø den här. Før vi tar ogändre fartta. S skal vi se om det erper. Og der satt den ned på begynnelse Så det er faktisk litt viktig hvilken rekkefølge vi gjør ting her Det er ikke alltid så lett å se vad som skjer Men det som skjedde her er at vi tok å hele tiden late litt på farta Når vi egentlig skulle endre verdien til farta og gange med 0 på 8 Men vi late litt ekstra før vi faktisk snudde farta Og da fikk vi at den fikk litt for stor fart opp til å begynne med slik at det her blei at den bare stod og hoppet opp og Okej. Okay. La oss nå prøve å lage en litt annen type bevegelse Da skal jeg faktisk starte her borte på 20 piksler Vi starter her borte For jeg vil prøve å lage et kast Få den til å bevege seg bortover her nå, som en kastbevegelse Da vet vi at bevegelsen skal se ut som en bue Da kan vi bare prøve å, å vi gjør det samme her så vi endrer ikke bare y-koordinaten, men vi endrer også x-koordinaten med v gange t Fordi at x-koordinaten har vi jo hele tiden her satt fast, men vi kan jo nå prøve å bare også legge til en fart med x-koordinaten Men da skal vi se at det här ikke kommer til se helt riktig ut Det der så veldig feil ut, det var litt morsomt da for det første så, så, så den kastebevegelsen feil den gikk jo som en rett linje, og det er jo ikke sånn det her ser ut Det er jo ikke sånn det skal se ut Og grunnen til at, å se her, her sniker jeg seg bortover, så her er det masse bugs i koden vår Men hvertfall, grunnen til at vi får den bevegelsen her, den går jo i rett linje Og det er ikke så rart det, fordi vi øker jo x- og y-koordinaten med nøyaktig det samme for hvert bilde men det er jo egentlig ikke en realistisk bevegelse, fordi at tyngdekraften virker nedover Så det er jo egentlig kun farta til y-koordinaten, det er jo den som skal øke hele tiden Hvis vi sender noe av gårde bortover her, så vi faktisk det bare beveger seg med konstant fart Så det vi kan gjøre her nå, det er å lage en ny variabel som er farta til x-koordinaten Og så kan vi kalle det her er farta til y-koordinaten, så vi kan kalle det vy här Vx så vi kan se si att den er40 dag. Och da må vi pass på här at vi änre Vy i ochch där Vy, Vy, i mens vx ska vi kun änre med 40 pixel per sekund Så x koordinaten ska vi kun änre med 40 pixel per sekund mens y koordinaten ändere vi med en fart som hele tiden ökker. S vi gör det. Så ser vi at det var lite grann liten vart la oss ta 100 på denne også Jeg kan ta mer, 400 Ja, det så var hvert fall ut, men la oss prøve å ikke ta så stor Sånn Så vi ser det ser jo ut som en mye mer naturlig bevegelse, vi får den buen Og det er fordi at farta til x-koordinaten kan vi si Den er det samme hele tiden, så vi endrer x-koordinaten med det samme hele tiden mens y-koordinaten endrer vi med en fart som hele tiden øker med gravity, eller med gravitasjonen da. Og da får vi en bevegelse slik Här der. Her ser vi at vi hele tiden jobber med de bevegelseslignende s er lik v t og v er lik a t. Samtidig så har vi faktisk gått inn på noen temaer som eleverne først skal regne med analytisk når de kommer på videregående. Det at vi kan dele opp den bevegelsen i en y-bevegelse og en x-bevegelse. Det er egentlig ikke noe de får før på videregående. Men her ser vi at det kommer inn som en veldig naturlig del her. Med at det ble litt så naturlig at for å få den til å endre seg i horisontal retning så måtte vi å gjøre noe med x-koordinaten. Mens for å få den til å bevege seg i nedover, så måtte vi endre y-koordinaten Og for å få den naturlige bevegelsen Så måtte vi endre x-koordinaten med en konstant fart Mens vi endret y-koordinaten med, en, med en fart som hele tiden endret sig, Og da så vi her at den, den Den spratt her da Nå spratt den ut av skjermen da, det kan vi også prøve å fikse Så vi kan jo skrive her, hvis x-koordinaten er større eller lik canvas.width minus size Eller, jeg skal sjekke to ting, for la meg bare ta den der først For hvis vi gjør det, så skal vi gjøre det samme, at x-farta skal være minus x-farta Så endrer den bare fortegn Og da ser vi her at den spratt, men ser vi her borte Så spratt den ikke, og det er det at vi sjekker jo ikke vad som skjer här borte, Men det kan vi legge faktisk in i samme if-sättning. Så du kan checka flera ting i en if-sättning. Så vi kan legge till to såna strecker. Då kollar vi två ting. Så hvis x:en er är större än canvas width 16 eller den er mindre eller lik 0. Så det här är något som som gör att vi kan se si, if det här eller det här gäller så gjør vi dette. vi kunne også brukt det tegnet her, eller de tegnet her, noen og tegn da hadde det vært hvis det og dette gjaldt, så da måtte begge to være sann samtidig for at den koden her skulle kjøre Når vi bruker det der, så må enten en av de, eller begge, være sann Hvis vi kjører det nå, så ska det, ja, det setter seg fast her så faktisk burde vi kjørt det her i to if-setninger Og da skal vi ta en else if x'en er mindre eller lik 0 Så i begge tilfeller så skal vi gjøre det her Men det vi skal gjøre her det er å sette x-koordinaten til å være Være lik enden av veggen Slik at vi ikke får det tullet med at den setter seg fast og da kan vi se vad som skjer her nå. Oi, der satte den seg fast litt igjen. Så her, her må vi få inn lite kode som passar på. Og nå skal den aldri sette sig fast. Det er veldig fint. Vi kan til med legge til en kode til, bare for å være litt kule. Så la oss legge til litt input fra, fra brukeren. Jeg skriver her input. Så hvis jeg trykker på space, så via at denne ska hoppe og då har jeg inne i den index.html laget en en liten funktion som heter keydown eller her har jeg en liten variabel her som heter keydown så i den så kan vi sjekke om en knapp ble trykt ned og den knappen som vi ska sjekke det er space så vi skriver keydown.space og hvis den ble trykt ned så skal denne hoppe nå kan vi bara checka at det fungerer først, at den faktisk Fungerer den koden her, så la oss bare skrive ut det i konsolen her Hopp Så hvis jeg trykker på space, når jeg oppdaterer siden Så skal det komme hopp ned i konsolen Og det gör det, her kommer det hopp Så da vet vi i hvert fall altså at den koden fungerer Men hvordan kan vi få den her til å hoppe? Det må vi få gjort ved at vi endrer y-farta med et eller annet oss bare kalle en konstant her, konst jump, så det kan det være for lik 100 Så hvis vi trykker på space Så tar vi og øker y-farta, eller vi minker da, for oppover er jo negativt i y-avskrevet Så minker vi farta med jump Da kan vi se hvordan det ser ut Så hvis vi trykker på, venta den har roa seg litt ned så Hvis vi trykker på space Så skjer det ingenting Hvorfor sjekke det? Er den for liten kanskje? La oss ta 1000 da, bare for å sjekke at dette fungerer. Ja, der fungerer det. Da ser vi at vi kan trykke på space, og den hopper her. Men det er jo en liten ting til som ikke er helt riktig. Og det er at jeg kan hoppe i lufta. Så vi vil jo kanskje bare den skal kunne hoppe når den er på bakken. Sånn som det, oi, det var veldig høyt. La oss ta 600. Men der vi tar å, oi, der hoppet han alt for langt men der vi legger in at den ikke kan hoppe mens den er i lufta, den må være på bakken Så da kan vi sjekke først om den er ned på bakken Så if y-koordinaten er like canvas.height size Så kan vi kjøre den, hvis ikke det så gör vi ingenting Og da kommer vi til å faktisk få et lite problem her med igjen rekkefellen vi gjør ting igjen Bare ventet, jeg har fått roa seg ned på bakken, for hvis jeg trykker nå så skjer det ingenting Men, selv når den har roa seg på bakken, trykker jeg på space, så hopper den ikke, den vil ikke hoppe Og grunnen til det har igjen med rekkefølgen vi kjører ting her Fordi at vi sjekker om den er på bakken Og hvor er det vi setter den ned på bakken, jo det gjør vi jo her da Så hvis denne er under bakken, så setter vi den til å være på bakken og det sjekker vi her, men det vi gjør her nede, her nede endrer vi farta med gravity og så tar vi og endrer y position med farta gangen dt, så den denne vil jo egentlig aldri være helt på bakken fordi att vi endrer posisjonen litt med här her, og det er veldig usannsynlig at vi havner akkurat på bakken når vi gör det här. så det vi kan gjøre, det er bare å flytte på den her, så vi tar den mellom här. Fordi at hvis den er under bakken, så setter vi den til å være lik på bakken. Og hvis den er på bakken, så vil jo den herre bli sann. Og her ender vi ikke posisjonen enda. Vi gjør ikke det for her nede. Så her skal den faktisk hoppe, hvis den er på bakken. Og nå skal vi bare gange med 0,5, slik at det tar litt mindre tid før den hamner ned på bakken. Skal vi prøve? Der skjedde det ingenting, og det er sikkert fordi jeg må trykke i tegnområdet her. Der hoppa han, og kan ikke hoppe i lufta, men jeg kan hoppe noe ned på bakken Sånn, skal vi prøve å treffe akkurat noe ned på bakken Klart ikke Det var ikke så lett. Men her ser vi i hvert fall at vi kan få en ganske, ganske naturlig bevegelse Og her kunne man jo utforska mer med input fra brukeren For eksempel kunne man legge in at man kan bruke piltastene til å kontrollere den her Og da kan man jo etter hvert begynne å lage et lite dataspill Men det var det jeg hadde lyst til å gjøre i videon denne videoen her, den ser vi her at vi får bruk for de lovene og formlene vi har innenfor fysik for å få ting til å bevege på en naturlig måte på dataskjermen.